જો દે પુલક ના તું ઉમે ચકરા તના તું જો દે પુલક ના તું ઉમે ચકરા તના તું જો દે મારી વાહ ડાળો હોય કે પરબપોતો જો હો ગાની વાહ ડાળો હોય કે પરબપોતો જો હો ગાની વાહ આવશે લરો રુર બેલવાંયા ગોરે દરવાજો મુકાલી ના રા આવસે ચારો રોમ્યો રાજા બાર ગિરિ તારકા આવસે ચારો નચ રાજા પાર જિરસા એ જય એ જય ઓ વર્ષ પછી જો કે કાય એ રી ના એ રી સદીઓ પછી જો કે કાય એ રી ના એ દો સૂર થઈ આગર મારી આગર આઈ જી લોક કાય बड़े आवता आतरी गोमबो કરવા વાળો મળે જેટલો બે વફાઈ કરવા વાળો પણ અમારા સુનિલભાઈ ગૌડા હોય વિજયભાઈ મળ્યા પણ મળ્યા